Дорогі жінки і дівчата, Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді запрошує вас на ресурсну зустріч з Людмилою Подвиг, трансформаційною тренеркою, еніопсихологиною, стилісткою, авторкою навчальних програм з психології іміджу, ведучою трансформаційних ігор, спеціалісткою по роботі з МАК «Енергопрактиком». На вас чекають в гостинній дитячій точці «Спільно». За адресою Сміла, вулиця Соборна, 91, готель «Сміла», перший поверх, тренінгового зала, Час 10.00. День – 10 березня. Отримати додаткову інформацію та записатись на зустріч можна за телефоном 093-333-6401.